I denne oppgaven skal du ta allt det du har lært i denne modulen, og da speciellt Richard Myers 12 prinsipper for multimedialæring, og så skall du operasjon operasjonalisere det. Og det ska du göra på følgende måte. Du ska ta en PowerPoint-presentasjon som du har laget tidligere, gjerne en du har brukt mange ganger. O så sska du bruke det du nå har lært om vad som er god kommunmunikation genom en PowerPoint. O så sska du jøre om den gamle presentation den till eh, som du nå fåhopvis tänke er en god måte och hå en presentation på. Och dette ska du jøre ved att du ska lage en screencast film. Viss du ikke vet hur du lagrar en screencastfilm så kan du också se under uppgiven en beskriver dig så du lagrar en screencastfilm. Men det du ska göra det är att du ska inte hålla presentationen, men jag vill att du först sätter in den gamle PowerPoint presentationen din som kan vara på till 20 slides. Och så sätter du in den nya bearbetade PowerPoint presentationen din under O det jeg vil at når du går gjennom, du går først rast gjennom og trykker gjennom raskt sånn to, tre, fire sekunder per slide gjennom den gamle, og så kommer du til den nye som du da legger etter den gamle, og så viser du oss bildene. Vi er altså ikke interessert i vad du snakker om i presentasjonen, men vi er interessert i at du forteller oss på video hvordan du har forandret denne presentasjonen nå, og hvilke virkemidler du har brukt, og gjerne knyttet opp mot Meiers prinsipper for multimedialæring.